יש דרך שווה למצוא כמה שעות רוצה, ואיך שאתה רוצה. יש דרך שווה לבקר נחדים רחוקים שוב ושוב ו... שוב? דרך שווה להתקרב ולהגיע לחוף גם מרחוק. לקבל יותר, כי הגיע הזמן ל... יותר. ולהרוויח חופשי את מה שהכי חסר לנו, זמן. המאבקה בתחבורה הציבורית יוצאת לדרך. כדי שנוכל כולנו להגיע הכי רחוק שאפשר, למצוא יותר ולשלם פחות. חפשו ברשת דרך שווה. נסיעה נעימה.